Художник розповів, намалював роботу на весну 2021 року. Там на криші цього здання військові знами встановили. Я намалював стіну, це площа перед цим зданням, на першому плані люди, то й ті, були на мітінги. Ну Там різні були такі відчуття у цих людей, хто був в захваті, хто був ну, равнодушний. Вона розміром 1,5 м на метр.